شبیه پدر همراه دخترش در جودی کم ترد در بین شهر رانندگی میکرد اونا کلی و نزده مادر دختر که در بیمارستان از بودی سپری کرده بودن. شب هنگام تالار برایش به خانه بودند. دختر در حالی که به صدای قطرات باران روی سقف ماشین گوش میکرد خواب چشمش رو سنگینگ کرده شروع به چودن کرد که ناگهان صدای بلندی به گوش رسید و پدر با فران ش نرو کرد و کنترل لاستیک ها رو از دست نده. اما ما ماشین روی جاده خیص بارانلیس و به دیوار سنگی برخورد کرد. پدر دختر رو در اثر تصادف در می پس از ماشین پیاده شد. تا ماشین ارزیابی کنه هر دو تا لاستیک جلو ماشین ترکیده بودن و. گلگیر سمت راست در اثر اصحابت با دیوار جمع شده بود اما قسمت های دیگه ماشین ساده بود و صدمه آنشانه ندیده بودم پدر که سعی میکرد وضعیت رو برای دخترش توضیح بده گفت ما حتما از روی یه چیزی که تو جاده رد کردی. هر هرچی که بوده جو فلاستیکا رو سراخ کرد دختر در حالی که از شوک تصادف میده از پرسید میتونی درستش کنی پدر در که سرش را به نشانه مرکتکون داد و گفت نه متأسفانه من فقط یه لاستیگزاپاستارم مجبورم کردم به شهر ویکی یکی پیدا کنم و رو یدک کنه شهر از اینجا زیاد دور نیست یو توی تویه ماشین منتظر بمونید دختر با این که دلش نمیخواست گفت باشه اما لطفا خیلی طول نکشه مرد میتونست تو چشمها دخترش مینی در حالی که در ماشینی بست به دخترش گفت همینجا بشین به من هستین که بسونم به دختر پدرش رو در حالی ماشین ماشینی نظره میکرد که با گام های خسته در زیر بارون به سمت جاده میرم و در, در سیاهی شب از دیر پینام شد. یک سال از رفتن پدرش میوزش دختر در شگهت بود که پدرش چرا هنوز بعد این هم وقت برنگشته او خیلی نگران بود چرا پدرش تا اون موقع باید برنگشت؟ در همون هنگام نگاهی به آینه جلوی ماشین انداخت. رو دید از دور به سمت ماشین حرکت کرد. دختر فکر کرد اون شخص پدرشه. اما هنگامی که سرش رو برگردوند، به نگاه در تابلنازه متوجه شد. مرز غریبه است که لباس سرخی پوشیده و ریشه پشمی صورتش رو پوشونده بود. او چیزی بودی در دستش گرفته بود اما با هر قدم که به جلو میرفت رفت، او تاب می چیزی در رابطه به محرد غریبه وجود داشت دخترک رو از دره میگرد همونطور که مرد به ماشین نزدیک میشد دختر به شیشه این عقب ماشین خیره شد چشماش رو ریست کرد تو بهتر ببینه در نور کم جاده دختر فهمید که مرد در دستان راست خود بینه. چیزی رو محکم گرفته با یه ساتون بزرگی تیم. مغز دختر وحشت زده شروع رو کار کرد هر در درج رو کرد و بعد. رو یه سندلی اغب پرید درهای اغبا نیز گفت وقتی سر خود را بالا اومد یه مرد ز را دید ایستاده ایست داده و به نظر که مستقیم به اون دوداده که یه دفعه مرد دسته خود را بالا و بختر جیغ از سر در کشید در دست چپ او سری بودیه شده ی پیدرش بختر سر هم جیغ میکشید نمیتونه خوش کنترل کنه قلبش دیوارنوار در سینمی کنید و به سختی می نفس بکشه چهره پدرش حالت وحشت رو هنوز در خوش نگرد داشته بود دهنش باز و مردم چشماش چشاش به سمت بارا می چرخید. فقط سفیدی چشماش معلوم بود وقتی که مرد غریبه به ماشین رسید صورتش رو به شیشه ماشین چسبوند و با چشمای سرخ و دیوانوار به دختر خیره شد موهای مرد آشفته و کثیف بود روی صورتش نیست زخمهای امیری خود نمایی برای یک دسته مرد همونجا زیر بارش باران در حالی که مانند مرد دیوانی ایستاد بعد دستش را در مرد کرد کرد. چیزی بیرون آورد. به دستش رو بالا برد میشه ماشین دختر در دستش بود